V tomto týdnu byl zahájen projekt značení nádob pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu, to znamená hnědých popelnic, které užívají občané města Hradce Králové pro ukládání odpadu, které vznikají při útržbě jejich zahrad nebo případně v kuchyni. Tento projekt byl zahájen z důvodu optimalizace svozových plánů. V evidenci máme teď nějaký počet nádob, který nesouhlasí s realitou, proto často svozy trvají další dobu, svozové posádky ty svozy kompletně nestíhají že rádi bychom tuto situaci zlepšili. Druhou věcí pro nás důležitou je evidence nádob, jejich přiřazení k jednotlivým číslům popisným. Pro občany tato akce neznamená žádné, žádné omezení nebo zpoplatnění. Ta služba bude probíhat dále ve stejném režimu, v jakém probíhá. Polepy o značení nádob provádějí brigádníci, kteří ve svozový den jsou vybaveni Známkami, jsou vybaveni seznamy s, s čísly popisnými, takže mají za úkol nádoby, které jsou připraveny ke svozu, označit samolepkou, zapsat evidenční číslo. A tyto údaje budeme následně zadávat do našeho systému a, a budeme je zohledňovat při optimalizaci svozových, svozových plánů. A pokud v jeden svozu nádoba není připravena na ulici, což se může stát, ale je to doba dovolených. Ani se nikdo nenachází v nemovitosti, tak brigádník vhodí do schránky informační leták. Každý občan si může svozovou zámku vyžádat telefonicky nebo e-mailem, následně mu bude zaslaná poštou na jeho adresu, případně si ji může osobně vyzvednout z provozovně hradeckých služeb. Značení nádob neznamená, neznamená omezení služby pro obyvatele města, pokud nádoby používají v souladu s pravidly, která jsou stanovená. Rádi bychom všechny nádoby zaregistrovali do systému, to znamená označili do konce srpna, případně v průběhu září nějaké poslední zbytky, s tím, že od října bychom rádi svážili pouze označené nádoby. Samozřejmě pokud se najde občan, kterému jsme nádobu z nějakého důvodu zatím neoznačili nebo nebyl schopen si známku vyzvednout, tak je to o nějaké domluvě, stačí zavolat, napsat mail a samozřejmě nechceme nikoho omezovat.